Gabriela Firea cheamna Idică Cot, anunce a făcut plângere penală împotriva unui politician. Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, anunce a făcut o plângere penală împotriva lui Cristian Boi, președinte al PNL București, pe care o va depune dacă aleii PNL în ce nu vor vota proiectele aflate pe ordinea de zi. Cere NIDICOT să se deschid la companiile municipale pentru a le controla, ea vedea ce totul este legal. Declar ce nu voi mai răspunde atacurilor, criticilor nejustificate, sublinierei cuvintelor ofensatoare. Îmi concentrez activitatea pentru bucure, subliniere Azi, cu jur subliniere am redactat cererea de chemare în judecat a domnului Cristian V. cel care blochează proiectele benefice. Dacă azi nu se votează proiectele, mâine depun cererea de chemare în judecat. Fac apel la DNA, diicot, curtea de conturi, policie, parchet toate le transmit rug mintea de a trimite misiuni de control se fac verific la cele 20 de societăți înfiincate de primria capitalei pentru a spulebera o dată aceste acuzații nejustificate Mai mult decât atât vom pune la dispoziție calculele reale Adevărate, nu cele care au fost transmise în spațiul public. Nu găsesc normal ca un an centenar să-i răspund la reutate cu reutate", a spus Gabriela Firea. Consiliul General al Municipiului București din ce CGMB Va supune votului în subliniere din de joi proiectele de hotărâre privind transmiterea cetre companiile municipale parking Bucure Subliniere Tisa, Seterezi, Poduri subliniere i pasaje bucure subliniere Tisa subliniere i managementul traficului sa a patrimoniului pentru serviciile publice pe care le vor prelua aceste companii. Marul Capitalei, Gabriela Firea, a scos din proiectele de hotărâre, la subliniere din ca din martie, toate anexele cu patrimoniul, terenuri, celebiri etc., care ar fi trebuit să intre în administrarea companiilor după ce PNL subliniere Iusrau anuncat ce votează împotriv, în condițiile în care era necesar votul de două treimi. Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a subliniere din CIC GMB de joi presupun aprobarea listei bunurilor sublinierei tarifelor serviciului de construire, modernizare, reparare sublinierei întreținere arterelor de circulație, a podurilor sublinierei a pasajelor ale Serviciului de Administrare a Parcrilor Sublinierei, respectiv, a Serviciului privind Traficul Sublinierei Circulația Rutier. De exemplu, proiectul de hotărâre referitor la transmiterea patrimoniului pentru compania municipal Parking s-a stabilit tariful de 2,5 lei pe oră pentru staționarea masubliniere inilor parcate pe locurile speciale amenajate de luni până vineri. În intervalul 600-1900, cu posibilitate de extindere până duminic, sub liniere -i de 1,5 lei pe ori pe timpul noccii. De asemenea, pentru locurile de parcare publice aflate la mai puțin de 50 de metri de hoteluri, magazine, selii de spectacole sau baze sportive, locuri rezervate pe bază de contract, tariful preferențial este de 2,5 lei slash or 24 de ore zi, Pentru riverani, tariful propus este de 80 de lei pe luni, pachetul lunar pentru persoanele fizice care peletesc în avans, în baza unui contract, este de 400 de lei pe luni slash autoturism, în timp ce tariful pentru serviciul de blocare slash de autovehiculelor este de 200 de lei pe luni. Consilierii generali au aprobat în subliniere din ca din 28 martie o serie de proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea bugetelor de venituri sublinierei cheltuieli pe anul 2018 ale companiilor municipale, precum sublinierei referitoare la delegarea unor servicii publice către acestea. Astfel, serviciile de administrare a parcajelor publice, cimitire sublinierei crematorii, spații verzi, lacuri, subliniere tranduri, afi subliniere aș stradale, locuințe subliniere I. Spacii comerciale, optimizarea circulației, modernizarea sublinierei întreținere drumuri au fost delegate ce trei nou din companiile municipale. Primarul capitalei, Gabriela Firea, a scos din proiectele de hotărâre toate anexele cu patrimoniul, terenuri, cele diri, etc., care ar fi trebuit să intre în administrarea companiilor, după ce pnl subliniere Iusra au anuncat ce votează împotriv, în condițiile în care era necesar votul de 2-3. fere patrimoniu. Proiectele de hotărâre pot trece cu majoritatea simplu, decinut de PSD, ALDE